کاش میں دو پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دو پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قد منہ میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دو پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزب شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا काश में दो पयंबर में उठाया जाता रेत के بدل دے تو مجھے پھر مجھے را ہے محمد میں بچھایا جاتا کاش میں دو ریم میں اٹھایا جاتا ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک کہ مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا مل کے سب لوگ مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا کاش میں دو औरे पयंबर में उठाया जाता काशे काश काशे काश काशे काश, काशे काश, काशे काश मैं होता कोई لکڑی کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا ش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ان کے روزے کے دروب سجانے کے لیے جانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا کاش میں دور ریمبر میں اٹھایا جاتا جاتا سر دربا اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربا اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا یا اترتا سر بن کر یا اترتا میں کسی نات کے مصرے بن کر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اس دور کا سات کوئی نوروں ہوتے اس دور کا دو سوئی نورو فر آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دو پیم بی اٹھایا جاتا کاش میں دومبر میں اٹھایا جاتا بخدا قد منہ میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا